Ə, son vaxtdan Azərbaycan Telekanalda yayınlanıb elmişlərin sənəsi sizi qanə edirməyir. Mən sizə desəm ki, ümumiyyətlə televiziyalara baxmıram, bilmirəm, inanarsız, inanmazsınız. Çox ə, təsadüf hallarda olur ki, ə, televiziyaları izləyirəm və izləyəndən utanıram, inanın, utanıram. Çünki, bilirsiniz necədir, bu televiziya ilə bir şeydir ki, televiziya birbaşa ev, evlərimizə daxil olur ailələrimizə daxil olur. Burada gərək verilişlər elə hazırlansın ki, insanların heysiyyəti ilə oynamasınlar və yetişməkdə olan əsasən televiziyaya yeniyyətmələr baxır. Yəni, orta məktəbdə oxuyan yeniyyətmələr gələcək nəsillərimiz. Biz onları elə ruh da yetişdirməliyik ki, onlar gələcəkdə Azərbaycanın istər idarə etməsində, istər digər məsələlərdə lazımlı kadrlar olsun. Amma televiziyada baxır. Üzr istəyirəm hər bir kəsdən məni izləyənlərdən də sizdən də üzr istəyirəm. Əxlaqsız adamı çıxarıb əxlaqlı kimi təqdim edirlər. Yeniyetmə də buna baxır ki, deməli belə olmaq yaxşıdır. Mən də gələcəkdə belə olum. Bununla da gələcək Azərbaycan gəncliyini məhv edirlər. Və mən bunu konkret hansısa televiziyaə aid etmərəm. Elə deməyə olar, hamısının da bu kimi. Reytinq xatirinə xalqın gənifonduna zərbə vururlar. Və burada da Bəzən fikirlər səslənir ki, tamaşaçıda da günah. Tamaşaçı ona baxır, digər e, maarifləndirici verilişlərə baxmır. Bilirsiz niyədən irəli gedir? Çünki artıq siz illərdir belə formalaşdırmısınız. Yetişməkdə olan nəsil bunlara baxaraq yetişib. Bu cür yetişdirmişsiz. İdeologiyadır bu. Bu cür etmisiniz deyənə ona görə də belə baxırlar. Əgər siz bunun zamanında Doğru, dürüst qursaydı, nəsə, heç belə olmazdı. Və mən düşünmürəm də ki, tamaşaçıdan asılıdır. Bax, gəlin, çıxağın, qanışdırın insanları. Sizi inandırıram ki, heç 70 faiz televiziyaya baxmır. Çünki artıq televiziyalarımızdan insanlar iğrənib, bezib, küsüb. E, konkret olaraq günahkar tərəf kimdi e, tamaşaçılar mı, yoxsa televiziya qətlər miyə? Çünki tamaşaçılar da öz etirazını yedirir çoxdan. Tamaşaçı neynənməlidir? Gedib televiziyanın qabağında nümayiş keçirməlidir. Tamaşaçı baxmamaqla artıq öz etirazını bildirir. Bunu reytinglərdə göstərir yəqin ki. Baxmam, misal üçün, mən baxmıram, baxmamaqla etirazımı bildirir. Bu artıq etirazın bir metodudur ki, mən Azərbaycan televiziyalarına etiraz edirəm. Baxmıram. Günahkar tərəf isə çoxdur. Buna nəzarət olmalıdır. Hər televiziyanın rəhbəri var, sədri var. Bu yaxınlarda mən izlədim Rasim Balayevin bir çıxışı olmuşdu bizim körkəmli aktiyonu. Çox doğru qeyd edir. Əxlaqsız gəlir, bizə əxlaqdan dərs deyir. Rüşvət xor gəlir, bizə rüşvət, ə, milli vətənpərvərliyə dərs deyir. Bu nə biyabırçılıqdır, ayıbdır, ayıbdır. Hətta bugün televiziyalarda belədir ki, aidiyyatı oldu, olmadı, kim oldu, olmadı, bunun... Qardırlar ifirə, cəmiyyətə təqdim edirlər. Siz bu olmaz. Televiziya cəmiyyətin güzgüsüdür. Bundan gələcək nəsillər baxır ona, ona baxaraq formalaşır. Bugün əlim Azərbaycanın ən böyük problemi Dağlıq Qarabağ problemidir. Bugün gəlin baxaq. Biz bu Dağlıq Qarabağla bağlı nə işlər görür bizim televiziyalarda? Düzdür, h -h -hansı, hamısının e, hər hansısa bir verilişi olur, bir fikri olur, səslənir oldu, amma bundan bağlı ciddi bir iş getmir. Misal üçün, mən e, bir e, məsələni sizə xatırladım. Qeyri-hökumət təşkilatlarının e, milli vətənpərvərliyinə bağlı lahiyyələri var. Ki, bunlar lahiyyə icra edirlər. Prezident yanında QT-lərə Dövlət Dəstək Şurasından. Şura bunlara illə bir dəfə hər təşkilat lahiyyəsi uyğun olarsa, keçirsə, qalib gəlirsə, lahiyyə icra edir. Lahiyyəni icra edirsə, heç bir televiziya gəlib çəkmir. Pul tələb edirlər. Deyirlər ki, bu, qrant lahiyyəsidir. Ay, əzizim, qrant lahiyyəsi olanda nə olar? Qrant lahiyyəsi deyəndə QYT-lərə 100 min verilmir, 200 min verilmir. Həmin, böyük pullar deyil. 5, 7, 8, 10 min civarında olan puldur. Bununla QYT həm e, regionlarda Ölkədən xaricdə tədbirlər keçirsin, həm də gəlsin televiziyalara pul versin. Bunun üçün televiziya özü maraqlı olmalıdır ki, vətəndaş cəmiyyətinin keçirdiyi bu cür aksiyaları işıqlandırsın, cəmiyyətə çatdırsın, gənclər görsün ki, ölkədə bu cür işlər gedir, təbliğat gedir və gənclər də vətənpərvər yetişsinlər. Mən həmçə deyirəm ki, vətənpərvər milli hissləri olmayan cəmiyyətin bugün nə qədər güclü olur olsun təməli boşdur kəmal boşdu və bu axıra qədər gedə bilməz. Bu gün Azərbaycanın başlıca vəzifəsi ibarət olmalıdır ki, mediada, mətbuatda, televiziyalarda milli vətənpərvərlik yönündə verilişlərin sayını artırsınlar. Qeyri-hökumət qey təşkilatlarının bu sahədə keçirdiyi tədbirləri işıqlandırsınlar. Bir daha qeyd edirəm, tədbirə çağırmaq mümkün deyil. Hamısı deyir ki, o qrant lahiyyəsidir, onu çəkmək üçün pul verməli sən. Yəni, bu pul da əgər büdcədə nəzərdə tutulmayımsa, bu qeydə sənə haradan verməlidir? Lap tutalım, mən cibimdən çağırım sizi, 200 manat pul verim ki, mən 2 dəqiqəli efirdə ver. Mən bu şeylərə maraqlı deyiləm. Mən şəxsən özüm maraqlı deyiləm. Mən düşünürəm ki, bizim bu etdiyimiz xidmət dövlətə xidmətdir, millətə xidmətdir. Bunu televiziyada görməliydi ki, bu bizim millətə xidmətdirsə, bunu biz işıqlandırmalıyıq. Biz bundan maddi maddiyyət gözləməməliyik. Amma bizim düşmənlərimiz də elə deyil. Təəssüf edirəm. Belə tərk edildi. Yarınlar bayaqı rəhbərlər, ümiyyətlə ideyələr, mühəllifləri bildirir ki, biz bu cür layihələr ortaya qoymasaq, e, reklam əldə edə bilməri, maliyyəl istantıları yaranır. Yəni, çıxış yolu e, bu cür verilişlərin ərsəyə yandasında görürlər. Sizcə bu cür problemi necə araya qaldıra bilərik? Mən əvvəldə də bir qeyd etdim, indi o fikrimi biraz az genişləndirim. Güzələ qeyd edirəm ki, bu, ideolojiyələ bağlı. İdeolojiyələ. Ölkədə bu istiqamətdə ideoloji bir proses başlamalıdır. Bir daha qeyd edirəm ki, bizim bu günlərin ən böyük problemimiz mənə görə belədir. Ən böyük problemimiz torpaqlarımızın işğal altında olmasıdır, ərazi bütövlüyümüzün bütöv olmamasıdır. Bizim bütün istiqamətlərdən, hər bir hər bir işdə ən öndə <coughs> üzr istəyirəm, bu götürülməlidir. Yəni bu baxımdan yanaşmalıyıq. Burada da bizdə yenə yəni ideoloji problem var. <coughs> İdeoloji problem var ki, dediyim kimi, televiziyalarda bununla bağlı verilişlərin sayı azdır, bununla bağlı, bilirsiz ideya qıtlığı var. Elə bir ideya qoya bilərsiniz ki, milli vətənpərvərinlə bağlı, orada sponsor da tapıla bilər, orada tamaşaçı da baxa bilər, ideya yoxdur. Sizin, sizin ideyanız yoxdursa, ona sponsor neynəsin? Ona tamaşaçı niyinəsin. Deməli, siz bayağı verilişlərlə siz əslində millətə xidmət etmirsiniz. E, milli Teleradio Şurası öz qalanlarını daha da səhvdə işdirsən, nəzərəti sizcə e, bəziyyət qismən üzələ bilər? Bilirsiniz, bu Milli Teleradio Şurası ilə deyil. Mən belə düşünürəm. Bu Milli Teleradio Şurası ilə deyil. Bəlkə nələrsə dəyişə bilər, falan Burada... Xüsus olaraq insanlarımız dəyişməlidir. Mən, misal üçün, biz bir neçə vaxt ki, bir lahi icra edirik İravanın güzəşdi gedilməsindən bağlı. O da Prezident İnanıq Qeydilərə Dövlət Dəstək Şurasındandır. Bu il Azərbaycan tarixində çox mühüm illərdən biridir. Cümhuriyyətin yüzülüdür, bir çox dövlət qurumlarının yaradılmasının yüzülüdür. Biz, biz də bunlarla yanaşı İravanın güzəşdi gedilməsini cəmiyyətə çatdırmağa çalışırıq. Bilirsiniz, bu, siz dediyiniz kimi, məsələn, tam kökündən həll olunması mümkün deyil. Çünki insanlar fərqlidir, fikirlər fərqlidir, hamı səni qəbul edə bilməz, hamı da səni sevə bilməz. Burada gerə bir daha, derim, ideoloji iş aparılmalıdır. Bax, biz indi hal-hazırda orta məktəblərdə, orta ixtisas vali məktəblərində nəzərdə tutmuş xərb hissələrdə də. Bu istiqamətdə tədbirlər keçirilir və orada da bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, içimizdən özümüz dəyişməliyik, gənclərimizdə o ruhu o ki, onlar artıq bu ruhda yetişsinlər. Düzdür, bu tək bizim işimiz deyil və bizim gücümüz xaricindədir. Buna da məs televiziyalar dəstəyi verməydilər, amma vermirlər. Əvvəldə də qeyd etdim ki, vermirlər. Deyirlər ki, bu qrant layihəsidir. Aşırı qrant layihəsini mən özümün reklam eləmirəm. Özümün şəxsi biznesimdən danışmıram. Özümdən danışmıram. Nə bilim, özümə iş qurmuram. Mən bu millətin dərdindən danışıram. Bunun ictimai inkişafı ilə məşğulam. Sən bunu çatdır da cəmiyyətə. Mənim gücüm xaricindədir. Biz məsəl üçün bir neçə saytlara verə bilərik, verə bilərik. Amma televizya çox önəmlidir və onlar da bu məsələlərdə maraqlı değillər. Məsələn necə həll oluna bilər? Bir daha qeyd edirəm ki, bunun üçün id ciddi ideoloji iş başlamalıdır. Və bu ideoloji iş işdə televizyalarının rol böyük olmalıdır. Özləri maraqlı olmalılar. Çəkir edirik. Buyurun.